الاكل عاجبك يا مفرحة فرحه؟ الاكل ايه؟ عاجبك؟ مين؟ حلو يعني؟ ايوه الرز حلو اه انت بتصور؟ تصور؟ انا شايف ان هو حلو ايوه هو حلو ايه رايك في الكباب يا معلم؟ يا معلم كباب حلو؟ حبيبي يا معلم انا اللي عليك اصلا امي والله العظيم ايه مالي. رايك في الكباب يا بتاع فرح حلو معلش بقى يا عم حمص كان نفسي اقول لك ايه رايك بس الاكل لسه ما جاش قلت يا معلم؟ كنا مقدمين بالاقدمة النهارده عندنا كده سعيدة ايه الطبق ده؟ ايوه ايوه فتة راك في الفتة عم محمس فتة ها؟ راك في الفتة انت جميلة ان انت تحت من